Е, да. Добрий день Петро коли прокладають труби теплих підлог беруть до уваги розміщення більш стаціонарних меблів кухні гардероб будованої тощо чи прокладаються на площу всього приміщення прокладаються Петро і не треба з цим заморочуватися я вам відповім от е, те що іноді кажуть що труби для теплої підлоги прокласти тільки там де нема меблів тому що це дозволить зекономити по-перше сама труба і її прокладання це недорого ну не дуже дорого там більше коштують фітінги розпрочитки монтаж наладка обладнання тобто там це значно дорожче сама оця труба Ну, якщо в площі є, утеплення буде по всій площі, ну прокладіть трубу по всій площі. Якщо там стоїть якась мебль, да, котра закриває ці труби і нема тепла з цього місця, нічого страшного нема, тому що там бежить носій Або вода, або ця жи, рідина, котра для теплих підлог ось і вона просто не втрачає там температуру і про що далі і все і тепло буде виділятися там де підлога відкрита тому коли у вас м, теплий пол, струх струб не треба заморочуватися сьогодні у замовника одна дитина завтра дві дитини сьогодні тут стоїть одна кроватка завтра їх потрібно дві шкафчика дві або е Зміниться функціональне призначення цього приміщення, будуть інші меблі чи ще щось, і так, і так далі, і тому подібне. Тому зазвичай теплопідлога підлога робиться на всю площу труб. Якщо це кабель електричний, ну, тоді так. Да. Є кабеля, котрі не витримують, коли на, в цьому місці стоїть ніжка від мебелі, наприклад, вони там перегорають. Але є сучасні кабелі, котрий саме регулюються температури. І вони вже цього не бояться. Просто-напросто.